Pozdrav svi u ovom videu ćemo raditi presek skupova. Recimo imamo skup A sa elementima 0, 1, 2, 3 i 4. I imamo skup B. A neka njegovi elementi budu 2, 3, 4, 5 i 6. Mi treba da odredimo dakle, presek ova dva skupa što obeležavamo kao A. Dakle ovo je oznaka za presek, skup B. Šta je to u stvari A presek B? To su samo dakle zajednički elementi, odnosno ono što oni imaju isto. Mi vidimo da skup A ima 2, 3, 4, a to možemo vidjeti i u skupu B. Dakle, zajednički elementi su im 2, 3 i 4. Kako ovo crtamo na Venovom dijagramu? Dakle, s obzirom da imaju presek, dakle, nacrtamo skup A i Presečemo sa skupom B. Zajednički elementi naravno idu ovdje gdje je presek. To su 2, 3, 4. Kod skupa A dodajemo 0, 1. A kod skupa B dodajemo dakle ono što falje. To je 5 i 6. Šta je u stvari presek? Dakle, to će biti ovaj ovdje deo. Dakle, ovo je u stvari presek... Na Venovi dijagramu. Hajmo da uradimo još koji primer. Uzmemo skup A. Neka njegovji elementi budu 12, 12, 13, 14. I skup B sa elementima 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sad treba da pronađemo a presek b. Dakle, rekli smo da su to isti elementi, dakle ono što imaju i jedan i drugi. Ono što ja mogu da zaključim da sve elemente skupa a ima i skup b, što znači da ovdje imamo da je a pod skup skupa b. Pa samim tim sam skup a će biti presek ova dva skupa. Dakle, a presek b je u stvari skup A Ili ukoliko vam je lakše, možete da nabrojite te elemente, dakle zajednički elementi 11, 12, 13 i 14. Dakle, to je u stvari skup A. Kako bi ovo izgledalo na Vennovom dijagramu? Dakle, imamo skup A i skup B. S obzirom da je skup A pod skup skupa B, dakle, mi ćemo crtati skup B. I u okviru tog skupa crtamo skup A. I ovdje imamo elemente, dakle, 11, 12, 13 14. A ostatak, dakle, 10 i 15 će ići izvan skupa A. Dakle, šta je ovdje presek? Pa, u stvari, to je skup A. Dakle, ovo je u stvari njihov presek. Najmoj još jedan primjer, recimo... A je jednak 0,1,2, 1 2. skup B je jednak 2 3 4 i skup C je jednak 0 i 1 Treba da odredimo dakle se preseke A presek B B presek C i treba da odredimo A presek C Ajmo da vidimo A presek B, da li A i B imaju zajedničke elemente. U skupu A imamo 0, 1, 2, a u skupu B 2, 3, 4, što znači da im je dvojka zajedna, zajednička pa će to u stvari biti jedini element u ovom skupu. B presek C, kod B imamo 2, 3, 4, kod C imamo 0, 1, dakle ovdje nemamo ni jedan zajednički element pa je ovo prazan skup. Možete ovako staviti zagradama. A možete i iskoristiti, dakle, onu oznaku za prazan skup. Dakle, nema ni jedan element. I ja preset C, sa obzirom da je C 0,1, dakle, imaćemo 0 i 1 kao zajednički elementi jer A sadrži i 0 i jedinicu. Ajmo da vidimo kako bi ovo izgledalo na Venovom dijagramu. Ono što ja mogu da zaključim jeste da je C u stvari pod skup skupa. Jer sve elemente skupa C sadrži i skup A. Pa kada bi to crtali, dakle, imali bi skup A, a unutar njega bi bio skup C. Dakle, ovdje bi bilo C, ovo je A, u skupu C imamo 0,1, a u skupu A imamo i broj 2. I sad, sa obzirom da skup B, ima elemente 2, 3, 4, dakle skup B bi crtali nekako ovako i dodamo ovde 3 i dodamo ovde 4. Dakle, imamo skupa A, on sadraži 0,1, 2, skup C, 0,1 i skup B, 2, 3, 4. Pa bi na Venovom dijagromu to izgledalo ovako. To je sve za ovaj video. Pozdrav!